Jo costumava anar amb el meu pare a passeig, pels camps. I li dic: "Si vinguéssis a peu, com qui torna del cingle, l'aire tranquil i tens, del qui ha anat a la guerra i s'ha tornat estoic, però encara vol la guerra, veuries camps adeblat i cares renovades. Minvades les distàncies, curtes les hores clares, els camps estesa intacta." El silenci tan llarg sense port d'arribada li donarien peu. Jo et diria fill meu i tu em diries mare, ara que ja comença l'edat a equipar nos